роздуми стосовно того, чому комп'ютерна графіка може бути перспективною галузю для розвитку подальшому та вивченню в сучасному світі, розвитку новітніх технологій як перспективна галузь. Можливо, і застосовується в різних <гум> господарствах майже у всіх. У всіх видах і виробництва можна використовувати трьохвимірну графіку для дизайну нових виробів, для інтер'єрів, для промисловості, для, для, наприклад, планування території, для екстер'єрів. Да, буквально якщо не візьми навіть торгівля, 3D-графіка, там теж може і в рекламі використовуватись, і інфографіка, і проєкційні зображення, і навіть, можливо ці, як вони називаються, голограми в 3D, бо вже плоски не так популярні, як комп'ютерні. На різних інфобоксах. Е, що ще? Значить, ну, в іграх, по-любому, використовується трюквимірна графіка. Далі, де ще може використовувати? Ну, в фільмах, то, само собою, але там інший рівень. І дуже інші вимоги до програми. софту e а так, наприклад, для себе щось там зробити. От, наприклад, навіть якщо людина щось робить своїми руками, може просто змоделювати там якийсь виріб, чи там меблі, наприклад, чи якісь полички. Теж можна в 3D прикинути розміри, подивитися, скільки матеріалу потрібно Це в одному. Все можна зробити в софті, благо зараз їх дуже багато, велико можливості безкоштовних і коштовних. Одним із безкоштовних програм є популярний блендер, наприклад. Cinema 3D часто використовують, бо він інтегрується з After Effects напряму. Підключаєш, головне, щоб комп'ютер тянув. Ну 3D Max для дизайну, там теж у них є різні версії хоча можна одну встановити, там з головою вистачає можливостей Значить, Для 3D скульптингу ще можна використовувати Z ZBrush, така програма Що там в ній можна, ну є ще Дуже-дуже проста Забув, як вона називається Z Щось теж Z Теж для скульптингу Там взагалі е, Мінімальні вимоги до комп'ютера Можна навіть на ноутбуки Я вже Z Surface, по-моєму, була Зараз не знаю, чи вона є Що ще 3D-шка для 3D-принтерів часто використовують бо можна одразу не необхідній модель просто формат там S-Step, по-моєму переганяється і одразу можна на 3D-трук відпускати ну, випускати Головне, щоб були всі поверхні закриті Ну, якось так про 3D галузь в цілому експронтом без підготовки одним дублем. Якщо кому цікаво, ставте лайки, дізлайки. Ну і бажано підписуйтесь там, на мій канал, там багато може хто що знайде собі корисної інформації в галузі 3D. Там є уроки по моделюванню автомобілів. Так що дякую за увагу. До побачення.